Сьогодні у нас 12, друзі, 12 вересня вже. Майже пів місяця пройшло вже осені. Назвала сьогодні, друзі, свій ефір Екотуризм. Ідею для цієї назви мені підсказала наша Ема. Дякую тобі. Звичайно, екотуризм. Наша Дашка. Ми з нею погуляли. У нас сьогодні, друзі, чудова погода. Вчора був дощик, дощ пройшов теплий. Сьогодні ще небо в хмарах, але тільки що глянула на градусник 20 градусів. Така насправді тепла. Теплий початок. Спочатку було дуже холодно. Зараз стало зараз вже потепліло. Коли з 1 вересня такий був холод, то я вже думала, що підходить осінь дуже швидко, підходить зима дуже швидко, і в нас швидко похолодає. Але насправді це просто пройшов якийсь циклон. Сьогодні 20 градусів, вчора теж була тепла погода, позавчора теж був дощик, теж був тепленький і з'явилися печериці. Ми сьогодні зірвали таке. Йде наша подруга Мурка. Привіт! І, і цей вже почав підходити пятно. Він дуже любить говядинку, тілятинку він обожнює. Тому вже, бачите, вже трошечки трошечки цей страх уходить. Можливо, і стане ручним. А нам треба його приручити, тому що нам треба стерилізуватися, скажімо так. так. Для хлопчиків кажуть, каструвати його треба. Тоді він не буде такий агресивний, він не буде такий боязливий. І він буде чудовим котиком і довше буде жити це ми замітили у нас було багато котів і саме ті кого чим раніше кота каструєш тим довше він буде жити їм оця агресія не дає їм жити А тема нашого сьогоднішнього ефіру екотуризм. Тому перші наші екомешканці біля нас позують нам, показують, що вони чудові. І дізьблище. Зараз о себе показую. Зараз, зараз, зараз я хочу переключитися, друзі. Хі -хі -хі. Хочу переключитися все-таки екотуризм. Тому щось у нас сталося з інтернетом, тому мені довелося перезагрузити оператора. Вчора у нас був такий, я іноді кажу, на такі дні насищений. І в футбол грали з шариками, і котів, собак ганяли, і скрізь були а під вечір пішов дощик. Сьогодні спокійно пройдемося по нашому городу. Подивимось зараз. Хочу вам зразу, друзі, показати. З першого вересня, як прийшов оцей холод, рози бідні, аж почервоніли. Насправді вони мають ось такий кольор. Кремовий такий а від холоду це ще навіть було е, мінімальна температура була 10 градусів тому для них уже це було але вони живі живі почервоніли такі стали отакі от червоненькі, але ще не повідпадали наші бутони Друзі, чат у мене працює. Участвуйте. Приймайте участь в чаті. Пишіть ваші коментарі. Я вам дякую за коментарі. Я дякую всім моїм друзям за підтримку мого канала. І йдемо далі. Такі ось бутони. Ці внизу їх... Вони не дуже е, почули холод, а оці, які зверху, ось такі, так, мені подобаються ці. Зірвав одну гілочку і тобі букет. Давайте пройдемо, подивимося на рози. На троянди. Друзі, подивимося на троянди. Всі, хто хоче зі мною вивчати українську, я вас запрошую. Я сама її вивчаю. Хоч і говорю нею, але, але вивчаю. Вивчаю далі. Така чудова, чудова гілочка. Катері. Йдемо та подивимось на інші троянди. Дуже чудово, дивлять, дуже чудово виглядають у вазі оці пітуні. Ось така, вона йде вгору, гілочка. І можна одну, одну тільки гілочку з пітуньками поставити, і теж дивиться чудово, красиво, скажімо так. Такий дуже такий, буде така композиція цікава. Червоні рози. Такі довгі, пішли в ось я вам покажу. І, і їх... Цілим букетом. От наші побігли. Буся, Буся, розкажи, як ти себе там запитували за твоє здоров'я. Кажи, я вже в порядку. У нас добре. Дякувати нашим ветеринарним докторам. Вони молодці. Вони прокапали нашу бусячку. І в нас все добре. Ми, звичайно, узнали багато цікавого, ми узнали, що, ми, що нам вже більше, ніж 10 років, ми узнали, іноді треба ходити, треба ходити не тільки прививатися. У нас є на її паспорт і все, ми її прививаємо постійно. А коли ми її взяли, ми думали, що їй там рік було, коли ми її спасли від холодної смерті. Ми думали, що їй рік, а насправді, мабуть, їй було років три. А тоді ми її е, ходили, робили їй уколи, начебто їй півроку. Значить, це вона була іще щенком. Наша дівочка, наша дівочка відійшла від хвороби. Тепер вона нас радує. і е, Я узнала, що вона любить їздити. Зі мною рядом. Тому сьогодні, звичайно, я її візьму в машину знову. Вона сьогодні ми йшли гуляти, а вона прям пригала в машину. От їй хочеться посидіти рядом, подивитися в віконечко, понюхати носиком. Коли відкриваєш вікно, вони так цей вітер прям носом ловлять. Так що все добре. Все добре. Дякуємо вам, друзі, за турботу. Дякуємо за те, що ви запитували. Покажу вам Глорію. Теж дуже чудова, висока, рівненька така гілочка. І... Ще залишилися краплі. Дощу. Але на дворі тепло зараз. Зараз я покажу вам, друзі. З усіх чотирьох кущиків у нас прийнявся... Лише один кущик троянди, ми його, це в минулому році, посадили ми його під банку і зараз вже зняли банку тільки тоді, коли вже було п'ять листочків. І от уже, уже йде далі, або ще зиму вона пережила, ми будемо сподіватися, що Зині живе. Тепер, звичайно, хочу вам показати, що ще не з холодильника достаємо, а виноград йому саме смачне, завжди все саме смачне, воно з огороду і прямо з гілки. Виноград йому, так, ще поки що є, це подарок Запоріжжя. Тоді я вам показувала, пам'ятаєте, на базарі і один чоловік розповідав, що він нічим не обробляє. Жіночка казала, що оцими рученятами обриваю все на світі. Насправді їм так треба говорити, тому що вони продають. Я знаю, якщо він нічим не обробляється, крім купоросу весною і восени, то він буде, звичайно, і хворіти. Ось ці вже хвороба якась є у них, але є. І, є і хороші ягідки які можна ще отакі смачний цей виноград він солодкий і він не так хворіє як жовтий є й непогані Гілочки. А ще от починає, починає вже червоніти. Виноград називається Аркадія. Насправді, він мені подобається тим, що всі виногради ми вже коли з'їли, а цей пізній іде. Тому. На смак, він, він солодкий, чуть-чуть тут є кислинка. І невеличкі, тут ніколи не буває великих самих ягодок, невеличкі ягодки. Ну, радує те, що коли вже винограду немає, то можна насолодитися цим виноградом. Ой, хтось мені щось. А, ні-ні-ні-ні тут пишуть добро так друзі чат працює тому я вас запрошую в чат пишіть мені угу. пишіть ваші коментарі пишіть підтримуйте мій канал коментарями ставте лайки А ось є, вже уже такі чудові, які, а ну подивимося, низ, низ ще зеленкуватий, спіють вони зверху, зверху починається, і пішло, ось, так, хтось мене дивиться, Ема, якщо це ти, то зайди, будь ласка, в онлайн і навчайся. Ну, можеш, звичайно, поставити лайк. Друзі, ось я покажу вам. Мм, який чудовий. Ну що, виноград показала, йдемо, друзі, далі. Троянди подивилися, виноград подивилися. А тут ось, у, хтось повзає, хтось з'їв листочка. І цього от такі молоденькі листочки починають з'їдати. Треба подивитися. Хтось ласує молоденькими листочками. Йдемо далі. Наші чудові чорнобривці, угу. виблискують. Виблискують на сонечці. Сонечко вже появилось, а в них пелюстки бархатні, вибрали краплі дощу і заблискують. Екотуризм. О, іде друг, іди до мене, іди, дружу. Ой, де ти там? Ну, я говорю, він тут, як тут. Іди до мене ближче. Пригай до нас, пригай сюди. Так, друзі, чат працює. Потримайте мій канал, пишіть ваші коментарі. Зараз ми ще поговоримо з нашим екотуроператором. Так? Пішли? Пішли, я тебе приглашаю. Ой, муху зловив на ходу. Підеш чи ні? Катуйся. Катуйся. Пішли? Ідем, ідем, ідем. Ти будеш мене супроводжувати? супроводжувати будеш? Вірно? Ну, пішли, давай, злазь. Кудою, по черешні злізеш? По черешні. давай, давай. Молодчинка. Так, зараз я ж трошки добавила тому мабуть друзі хто мене там бачить о бачите зараз я вам скажу що він до мене прийшов і зараз ми вертаємося в звичний звичний режим все пішли ідемо на город покажемо що у нас інжир уже є а інжиринки ми з'їли з другого урожаю уже три штуки. І ще є. Друзі мої мене супроводжують. Зараз ми туди прийдемо, там ще два до нас приєднаються. Пішли, пішли. Ідемо. Все, ідемо далі. Ось я вам ще покажу галявинку нашу. Кутуся рядом, кутусь. кутусь, у нас, він у нас комунікабельний говорунчик. Ти наш говорунчик. Пішли, пішли. Це наші букви такі. І, звичайно, за нами, за нами шурують один. І друга дівушка. Без вас ніяк. Ніяк, без вас тут. Лапу, даси? Давай, лапу. Лапу. Чи ти мене не чуєш? Кажи, я на камеру не люблю працювати. Так. Ні? Чи даєш? Надумалась. А, ну-ну-ну. Там думає, думає, думає. А так. Отак, От нерішуче, але, але все-таки вирішила, що треба дати привіт. Молодчинка, не трогай, кутося. Кутося, не трогай. Готуємося, друзі, до зими. Все попересаджували. Ти його не трогала, ні, молодець. Пересажуємо, заносимо всі рослинки, теплолюбиві. Та Марілі всю екзотику. Та те, що в горшках. Салатове, а те, що в землі, ну і насправді покажу вам, друзі, скільки було води. Повна 200 літрова бочка. І перелив пішов. Тобто водичка Тут у нас ходить наш ходить друг. Привіт! Ти мене будеш супроводжувати? Каже, так. Да". Пішла тоді. Малина є. Другий урожай малини пішов. Смородину вже можна підрізати. Все, коли ми, звичайно, я вам покажу, що Зі мною, мій друг. Сьогодні нас супроводжує хтось. Але зараз до нас приєднається і мурка, і пятно прибіжить. Ідеємо. Так, огірки ще є. Ідемо далі. Малина, я вам сказала за.. О, мабуть, мене, мабуть, треба трошки зменшити. Зараз я не можу зрозуміти. Отак, таким чином. Друзі, хто там у мене є? Напишіть, як ви бачите. Малина. Пішов другий урожай. солодка хороша, на дворе тепло, то мы малына солодка. Тут уже зірвали. а тещи Жовтий немає. Зараз подивимося на жовту. Червона є, жовта. Один раз. Дає один урожай. Це вже падає. Це вже дуже переспіло. Такі не є, є й жовта. Зараз покажу. Ще вона не поспіла. Недозріла, але, але є. Ковасолі, друзі, повно. навіть її зелена думаєте що його нема він рядом біля нас супроводжує Я нещодавно чистила цибулю і звернула увагу на те, що цибуля вдягнута не дуже сильно, а це, як казали наші старики, що саме скільки рубашок на цибулині, така буде зима. Тому те, що я побачила, нас радує. Зима не буде суровою. Зима буде ось, друзі, той гарбузь, який я вам показувала, коли він тільки завязався, потім як він розвивався. котусь, звичайно, нас сопроводжує. Гарбуз у нас замотується по нашому пеньку. Тут, тут дуже багато смаколиків для дятла. пусту ще не збираємо. Пам'ятаєте, як ми боролися з білокрилкою? Так, прийшлось її доліти тільки хімією. На жаль, в тому році її було досить багато. Так, і зараз ми йдемо, ну, як не показати вам такі чудові квіти. Квасоля. Квасоля, як львіний зеб. Є такі квітки. Ну, оцей цей друг прямо ось не дає пройти. Дивися на цього, зараз він перекусить мені, ну що ти робиш, Короче, такі помічники ви бачите, бачите на цього, агресивного такого, <кхи> <кхи> ну добре, я тобі дозволяю, ну, такі діла, йому стало сумно, і він вирішив котуська, все, йди. Де гуляй. Ні не хоче гуляти все. Іди гуляй. Там вон друзі твої. Вперед. Так, а ну подивимося. Все, прийшлося взяти шнур уже під руку. Я хожу з наушниками. А, іде, іде, іде, іде, ще одна іде. Привіт! А я думаю, що це вже кутусь так напружився. Це то, що ще одна подружка прийшла. Привіт, моя Красавце ви мої. Ну, а той, звичайно, сидить, он, сидить. Тому що вже є інша, вона лізе мені на коліно. Все. Осінь прийшла, йому вже хочеться попецькатися. Це я йшла до, цієї, до цього. Перць. А, є ще один йде друг. Йди. Завжди боявся, боявся, але що ж, інших, інших гладять, а мене ні. Завість. Отакі, так що, буде, і нарешті ми прийшли. отак, тепер у мене буде інший супроводжуючий, і вона буде завжди рядом, все, котусь пішов, котусь хлопчик, дівочка його вигнала, так, куди ти пішла, не вздумай його гнати, хвостиком махає сердито, друзі, ну ми все-таки йшли з вами, до інжира, нарешті, нарешті, ми прийшли. Як я вам розповідала раніше, що другий урожай інжира, самий плодовитий. Бачите, як багато? Ось показую вам. І ми почали осінь нам дає можливість показую вам ось один, ось рядом другий, третій і ось четвертий. Тобто, тобто, ми почали вже їсти з другого врожаю. Другий врожай найсмачний і найплодовитий, да? називаємо його. Ось тут тільки на цій гілочці висить раз, два, три, чотири. І два у нас вже зірвано. Так, тут внизу, ну, знизу я не знаю, або вони пропадають, подивимось пізніше, тому що вони повинні, вони повинні отак почервоніти, бачимо, що достигають. Так що галка пиши, відріжемо гілочку, окорнемо, і, і буде хороший е, інжир, тому що в нас, я розповідала вам, у нас, мабуть, було кущів шість. Вони дуже добре приймалися, вони добре росли, але ні разу не родили. Ми навіть переносили їх якось і в дом на зиму. Все хотіли, ми знали, що повинно бути два врожаї. Перший врожай – це коли він на зим, засинає на зиму і біля кожної гілочки оце. це у нас буде в наступному році перший врожай на наступний рік. Тому якщо е, ви, ну, він виживе однозначно, якщо не замерзне оця бруньочка, значить це самий перший буде Врожай інжиру в наступному році. Так, друзі, зараз швидко-швидко-швидко покажу, тому що е, люблять вони. Люблять, от їм подобається не лише для гарбуза цей пеньочок, але й для оціх друзів. Чим вище, тим краще, так? З висоти їм подобається дивитися. зараз така чудова пора як я кажу золота осінь тепло не жарко і не холодно давайте заглянемо помідори ще є є їмо ще салати І якось два роки тому ми лише одну грядочку томатів посадили. І тоді було таке, що нас сусідка угощала. Дякуємо тобі, Ринко, Пригощала нас томатами, помідорами. А в цьому році і в цьому вже насадили. Так, що можемо навіть приємно, ми навіть самі ділимося з іншими. Подивимося на цей жир. Як він себе буде вести. Так, і те, що я вам казала. Кавуни не заважають полуниці. полуниці. Полуниця росте, вуса так само попускала. Так як нам треба ось рядочком, так вона і росте у нас. А колись ми зробили експеримент, посадили дині, то дині у них більш плотніша, мабуть, плотніша. Листя і тому ми боялися садити і кавуни в цьому році. Кавуни в нас були і кавуни, і полуниця, а це наші подарунки від сусідів. Уже, вже є. Тепер у мене супроводжуючий. Друг, подруга. Ірішка, бачиш, як багато в мене твоїх горіхів. Це ж тільки початок. Колись це була робота моєї мами. Вона сюди ходила, дивіться, коротше, Ір, тобі мішає, тобі заважає, а в мене під забором їх повно. Чого ти розкашлялась? Диви. Пятно прийшов, прийшов підтримати її, вона чомусь розкашлялася тут, чого ти розкашлялась? Пятно прибіг, та чого ти боїшся? Це сине, хтось щось там мені кинув? так прошу. Що... Кому вони ще є? Такі маніні? Точно. Давайте все-таки позбираємо ці, поки я їх бачу. Угу. И кого не вложить? Три штуки. Тут. Я е. еще один врожай. Можуть тут нам принести. Тут якась тріщинка в землі. А це чого? Значить, не було такої жари, щоб її тріснути. Так, ну, дивимося на наші кавуни. Зеленючий, хвостики зеленючі. Це ті, які десь місяць назад я вам показувала, такі тільки зароджувалися. Куп'янок був. Тут у нас два друга, а там супроводжуючий третій сидить. Є великий кавун. Я пам'ятаю, ми колись їздили, у нас був будзагін. Так ми їздили на початку вересня до збирувати Так, Тобто сезон кавунів – це кінець серпня, початок березня. І також ми їздили на початку березня виноград допомагати колгосп вам збирати. <різь> <різь> Даже є так. О. А що з хвостиком? Зелений. Зелений він Яблука вже смачні. В цьому році їх зовсім мало. В минулому році ми підставляли під ці гілки підставки дерев'яні, щоб не поламалося. Ти прийшов мені допомагати? Молодчинка! Да, не треба трогати шнур. Угу. Все, йдемо далі. Так, петрушка. Петрушка, пам'ятаємо. Для мужчин. Дуже полезно. Для жінок також. Що тобі подобається? Кажи, мені подобається те, що тепло. Вірно? М -м -м -м. Позіхай, позіхай. А цей поліз он в далині, а він через весь персик, ми не побачили, і він поліз сюди ось. Укропчик є, петрушка є, салат вже можна зробити. А салат буде супер. Є е огірки, подивимось. М-м, клас. Є е, звичайно. Так, хто зі мною? Хлопцы. Хопці. Зараз покажу. Прийшли. Ореж. Скутують. У нас так багато, що я іноді. На одного кажу одне ім'я, на іншого-друге. Пішли, хлопці, дівчата. Ти хочеш кусняшку? Пішли, пятну. Маленький мій хлоп... Угу. Знову боїшся? Каже, я ще не привик. Звичайно, боюсь. Пришли. Я тебе дам вкусняшку. Насправді золота осінь. золото осень. Зараз, зараз п'ято. А в басейні скільки? 15 Навіть було десять градусів, коли було холодно. І от ми дійшли до Тамаріля. Листки. Коли отуди залазиш, де зараз пятно заліз. Вон, зараз я вам покажу його, якщо зможу. Десь отам ховається від нас. Он. Отуди, якщо залізеш, то здається, начебто ти в джунглях. Зараз, сейчас, мені быть, в самая лучшая погода, комфортно, добро ростут. Друзья, пробовала вас по своей родине показала саме головне те що хотіла я хотіла вам показати що другий врожай інжиру є і ми його нарешті побачили і скуштували вже хто ще не встиг підписатися на мій канал підписуйтесь клікайте на колокольчик клікайте на дзвіночок ставте лайки ставте вподобайки Пишіть ваші коментарі. Приймайте участь у чатах. Так, прийшов ще один друг рижик. Та до нових зустрічей. Хорошого вам дня!